На презентацію книги «Борщ з бичками» прийшла миколаївська письменниця Віра Марущак з автором Валерієм Кобою «Жінка незнайома». З виданням ознайомилась поверхнево. Говорить, зацікавила назва книги. «Ця назва приваблює читача. Якщо ми її розгорнемо, то побачимо, що це історія Вітовщини. Існує така думка, що… Наш Миколаїв закладено не 230 років тому, а набагато, набагато раніше, коли ще тут князювали литовці, коли вони приходили на ці землі. Я думаю, що саме на це звернув увагу автор і написав таку історію». Автор Валерій Коба говорить, основний меседж книги – історія рідного краю має об'єднувати, а не роз'єднувати. Щодо назви книги автор говорить наступне. «В Октябрському чи в Богоявленську колишньому, да, який зараз корабельний район міста Миколаєва, це зазвичай одне з коронних блюд. Це страва з якої за яку ми сперечаємося лише з Матвіївчанами. Матвіївка, мікрорайон у Миколаєві. Це Борщ з бочками. А ви спробуйте 812 сторінок у цього тексту, всього історії та втиснути в три слова. Як можна пояснити взагалі назву книжки? Якби я написав просто там, ну, історія корабельного району міста Миколаєва, це було б напевно прісно якось, так? А я написав Борщ з бочками і відразу всім зрозуміло, що це про Актябське Книга на 812 сторінок – це своєрідна енциклопедія міста, ілюстрований довідник, у якому вміщені фрагменти карт, фотодокументів, давні світлини тощо. Над нею працювали близько ста людей. «Я її робив таким чином, щоб вона була не наукова, я не хотів наукової роботи, я не переслідував мету там захищати якісь дисертації і так далі. 200 сторінок книги – це фактично наукова історія, яка за хронологічним порядком розбита і з посиланням на джерела, яких більше 400. А все інше – це фактично народна історія. Книгу друкували у видавництві Ірини Гуди. Видавчиня з Валерієм Кобою знайома більше десяти років. Жінка говорить, за період роботи над книгою підвищували ціни на папір та матеріали. «За останній рік папір дорожчав 5 разів, 30, а останні два рази на 50 відсотків. І ви уявіть, як це лягло на ось ці всі витрати». З автором книги працювали злагоджено, говорить Ірина Гуди. Разом вигадували образи, назву тощо. Проводили роботу над помилками. Ми придумали в місті образ. Ми увиділи, яка нада. «Ми вигадували разом образ, ми побачили, як вона має бути. Ми продовжили зараз наступне переведення, швидше за все буде на іншому папері. Це буде папір Мюнкен, він кремового кольору, читається краще. Ми закруглили книзі корінець, щоб вона легше розгорталась. 812 сторінок – це величезний обсяг». Книга «Бош з бичками» вийшла накладом в 100 примірників, видавала за власні гроші автора. Працював над матеріалом впродовж 10 років. Це не перша книга Валерія Коби. У листопаді 2014 року відбулася презентація його твору «Богоявленському роду нема переводу». Ніна Булах, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.